Hamiś na ja, a myśl ty odwiół do nás, ale opię. Ok. Som do vás, ale opity Pre tebe cívce, že mene ľubíš Tu cudší, kvôli budeš Chodilší do nás vece